Lež, lež, už lež, lež, lež, lež, lež, už lež, lež, lež, lež, lež, už lež, lež, lež, lež, lež, lež, lež, lež, lež, lež, Prosím, ja vás zamaradím, dajte mamky znady. Mamka prišla, zaplatvala i posilovala. S nočtu milohu, ja ťa nepoznala. S nočtu milohu, očtu ja ťa nepoznala. Ak vňa моя moja môžete spoznať я ja ležu ušpetalju, budú umírati Kid ja ležu ušpetalju, budú umírati mi Lenia dajte pochovati polodnum vojakam. Lenia dajte pochovati polodnum vojakam.